Moi taas. Moikka. Tänään puhutaan unesta, tai pikemmin siitä, että ei saa unta. Kun työt jatkuu aamusta iltaan ja hyppelet screeniltä toiselle, niin muista myös välillä tauottaa ruutuaikaa ja ehkä laittaa välillä laitteet kiinni tai ainakin äänettämälle. Ja ehkä kannattaa miettiä sitä kahvin juontiakin päivän mittaan ja erityisesti silloin illalla. Ja erota samassa tilassa tehtävä työ ja vapaa-aika, aikatauluta työt ja koita myös pysyä niissä ja ehkä tehdä työlistoja, mitä minäkin päivänä tulisi hoidettua. Mutta entä sitten jos kuitenkin ne työt muurehduttaa ja pohdituttaa? Kevyt iltaliikunta ehkä voi auttaa saamaan unen päästä kiinni tai jo se päivän aikainen liike, toisaalta kotiaskareetkin vähän tauottaa sitä. Mm. Kyllä. Ja sitten se, että se työpäivän työ, vaikka siellä samassa tilassa ollaan, sen ja vapaa-ajan selvä erottaminen ja iltojen mielekäs ohjelma, mitä sitten kenellekin on. Ja jollekin voi toimia erilaiset rauhoittumis- tai hengitysharjoitukset. Kannattaa kokeilla. Ei muuta kuin hyviä unia. Moikka. Moi moi.